Цей пост про фотографія з дитинства цих двох гонщиків Розберга Хеймельтона був опублікований самим Льюісом Хеймельтоном. І я не знаю, чи це робота піар-команди, чи це робота самого Льюіса, чи його, можливо, психолога, з ким він напрацював між гонками. Це може значити одне. Або це не значить нічого взагалі. Це картинка для нас, що, мовля, все гаразд, але все залишилося на тих місцях. Або Льюіс розумів, що його реакція була занадто сильною і емоційною, і вона не мала б такою бути після тієї поразки в кваліфікації Гран-при Монако, і він виважений підхід буде використовувати надалі в гонках, або ж він таким чином намагається знизити цей градус боротьби і спробувати ну, зняти якийсь прес з самого себе. Я думаю, що це та сама ситуація, яка була між Марком Вебером і Себастьяном Фетелем, коли в Туреччині вони вперше зіштовхнулися, Фетель показав, що Марк Вебер – ідіот, насправді сам Фетель там був явно неправий, але потім опублікувала команди Red Bull фотографію, що вони такі стоять, ну все гаразд, тіпо, таке буває. Насправді це був тільки початок конфлікту, який розтягнувся на усі роки протистояння внутрішньокомандного в команді Red Bull між Фетелем та Вебером. Тож я більше схиляюся до того, що це просто така картинка для нас з вами, що все гаразд, але буде гаряче. Я впевнений, що буде гаряче в Канаді. Але якби мене запитали, на що ти сучше поставиш на боротьбу гостро до кінця гонки між Хеймлтоном і Розбергом, звісно, це два пілоти, які будуть вести боротьбу переду. чи все ж таки це буде боротьба ем, психологічна? І ось я б поставив на психологічну боротьбу, яку спробує виграти Хеймлтон е Вигравши гонку із максимальною перевагою, яку він тільки може собі дозволити, от якщо він буде попереду в цей вікенд, він буде відриватися. Він не дасть розборгу зачепитися за себе і спробує привести йому ну те, що було, скажімо, в Китаї або в Малайзії, коли там перевага була тотальною. Вітіско спортивне відео.